Gracias. 3 2 3 2 3 сварками. Вот Vážené pane poslanky, nevážení pani poslanci, poprosím, aby tí, ktorí si ešte nevyzdvihli hlasovaciu kartu, aby tak urobili a postupne zaujali miesta v rokovacej sále, tak ako sú im pridelené. O malú chvíľku budeme začínať. Vážené pani poslankyne, nevážení pani poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále. Dá sa, že sme tu všetci, preto prosím, povstaňme za zne štátna hymna Slovenskej republiky. Vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, poprosím, aby sme si minútou ticha uctili všetky obete včerajších teroristických útokov v Bruseli. Ďakujem pekne. Vážené panie poslanky, vážení páni poslanci, vzhľadom na včerajšie udalosti si dovolujem vás informovať, že som včera mene nás všetkých, mene celej Národnej Rady Slovenskej republiky, poslal sústrasné telegramy našim partnerským kolegom z obidvoch komôr belgického parlamentu. Aj keď by sa nám dnes mohlo zdať, že... Naša ustanovujúca schôdza je asi to najdôležitejšie, čo sa v okolí deje. Bol by som veľmi rád a chcel by som vás úctivo požiadať, aby sme ako členská krajina Európskej únie aj s dôstojným priebehom tejto ustanovujúcej schôdze vyjadrili solidaritu a sústrať všetkým tým, ktorí prišli o svojich blízkych. Pretože stačilo málo a obeťami týchto teroristických útokov mohli byť aj občania Slovenskej republiky. Ďakujem vám veľmi pekne. Na ustanovujúcej schôdzi vítam pána predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica. A vítam aj ostatných členov vlády, ako aj ďalších hostí, ktorí prišli na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady. Vítajte. Vážené panie poslanky, vážení pani poslanci, prezident Slovenskej republiky v súlade s príslušnými článkami Ústavy Slovenskej republiky zvolal na dnešný deň ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách konaných 5. marca 2016. Vážená Národná rada Slovenskej republiky, dámy a páni, ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z paragrafu 3 až 15 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzalo v súlade s rokovacím poriadkom stretnutia a rokovanie predsedov politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade. Prvým bodom programu je skladanie slubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa článku 75 odseku 1 ústavy Slovenskej republiky poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi slub. Znenie slubu je uvedené v ústave. Pri skladaní slubu poslancov budeme postupovať tak, že po verejnom prečítaní textu slubu poslanec položí pravú ruku na ústavu, povie slovo Slubujem a podá mi ruku. Svojím podpisom potvrdí zloženie slubu. Ako prvý vykonám slub ja do rúk doterajšej podpredsedničky Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Lašákovej. Po mne zložia slub poslanci, doterajší podpredsedovia Národnej rady, nasledovať budú poslanci, doterajší členovia vlády. Po nich budú skladať slub postupne poslanci od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až po posledný rad. Poslanci, ktorí zložia slub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto s tým, že budú postupovať tak, až zaujímu miesto určené im podľa zasadacieho poriadku. Pani podpredsednička Národnej rady pani Jana Lašáková bude postupne uvádzať mená poslancov skladajúcich slub. Rád by som vás ešte upozornil, že podľa článku 75. ocek 3. ústavy odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu. Teraz pristúpime k skladaniu sľubu, poprosím pani podpredsedničku Lašakovu. Žiadam prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli. Poprosím teraz pani poslankyňu, pani podpredsedničku Lašakovu, aby prečítala ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavou predpísaný sľub poslanca znie. Sľubujem na svoju česť a svedomie, vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Slubujem. to je. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, takže pokračujeme v skládaní sľubu poslancov z 7. volebného obdobia. Teraz vykoná sľub poslanec Národnej rady Miroslav Číž.